السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام على احباب الله انصار الله نعود اليوم في هذا اليوم المبارك الجمعه ليتحدث معكم قليلا ليس في علم الكتاب ولا في ما ورد في الماثور ولكن هذه الحلقه اردت ان اتحدث عن عارف بالله تكلم فيما سبق عن الامام المهدي. وهو صوفي اسمه محيي الدين ابن عربي. كتب كتابات واشعار وكتب العديد. لكن هذا الرجل المسمى والملقب بالعارف بالله الصوفي قال في احدى كتاباته انه رأى الخضرة عليه السلام بالكشف سنتحدث عن الكشف وما هو الكشف لكن في هذه المناسبة وأنا في طريقي إلى المنزل أردت أن أحدثكم عن مكان رأى فيه محيدين عربي الخضرة عليه السلام باعتماد الكشف والتجلي. هذا المكان في الحقيقة يسمى هيبا دياريطوس وهي ولاية من ولايات تونس كما ترون وأننا في هذا الطريق وعلى يسار هذه الحديقة ثم على يميني هذه القلعة هذه القلعة الكبيرة نعم هناك من يقول أنها قلعه تعود للعهد الحفسي وهنالك من يقول انها تعود للعهد الروماني وهنالك من يعود من يقول انها تعود الى العهد البنيقي والبوني وتاسست اثر الحروب في الحقيقه هذه القلعه هي في الحقيقه قلعتان قلعه على اليمين وقلعه عن الشمال كما ترون أين ذلك المسجد لكن هي ممر بينهما ممر وأنا في الحقيقة فوق هذا الجسر الصغير ومن هنا سأصور لكم هذا المكان الجميل والرائع الذي أته وجاء إليه رحالة محيدين ابن عربي ذلك أنه رأى بالكشف وليس كشف مناميا أو رؤيا، ولكنه كشف وتجلي. رأى الخضر عليه السلام في هذا المكان. نعم، هي ما تسمى بقلعة الجواد في تونس، شمالية تونس. وهذا الحصن هو حصن من بناءات شيدها ذو القرنين عليه السلام عندما أسس مملكة. قرطاج مملكته الكبرى فانتم ها هنا في هذا المكان الذي تشيد عليه بنايه جديده نعم هذا المكان هو ممر وجسر وفي هذا المكان تحديدا وصل وحيدين بن عربي اين راى في كشفه فهذا المكان تحديدا وهو بنزرت المسماه حاليا هو ما يسمى بهبه ريتوس قلعه الجوات هذه القلعه في الحقيقه تاريخيا هي القلعه من قلاع العالم التي لم تهزم في التاريخ ابدا فيما عدا مره واحده وقع تسليمها الى الرومان بعد ان انتهت وسقطت مملكة ذو القرنين قرطاج. هناك من يتحدث عن ابن عربي ابن عربي من هذا المكان راح وتجول غربا في اتجاه الجزائر فمر بعديد الاماكن وفي الحقيقة سأتقدم قليلا لأريكم هذا الحصن وهذه القلعة المعروفة نعم بالقصيبة هي في الحقيقة كانت ملجأاً في يوم من الأيام إلى ما يسمى أن يسمونهم بآل البيت الذين الذين هاجروا إثر الفتنة الكبرى وأنتم ترون هذا الممر المائي في تلك البحيرة الصغيرة نعم وهذا المرفأ فهنا عاش آل البيت مئة السنين وترعرعه هنا ثم من هذا المكان تحديدا نعم كما ترون انتشر آل البيت في شمال تونس ولذلك فالعديد يستغرب ويقول لماذا عندما أزور تونس وشمال تونس أجد العديد من مزارات الأولياء الصالحين فهذا المكان تحديدا عاش فيه آل البيت وأصبحوا يلقبون ويسمون بعائلة الشرفاء نقول عنهم في انزارتر هنا الشرفة وما تسمى بحمد الشرفة ففي الحقيقة وأنتم ترون هذا المكان وحديثكم مباشرة وأنا. هذا المكان تحديداً عاش فيه الكثير من آل البيت ثم تفرعوا وانتشروا وانتشروا كثيراً في شمال تونس وحتى أنهم حافظوا على تقاليدهم وأخلاقهم وتصرفاتهم وحافظوا على تراث الإسلام وحافظوا على خلق الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن في هذا المكان في شمال تونس وليس قرطاج عديد الزوايا نعم ما يسمون بأولياء الله الصالحين وهم كثر في الحقيقة ولذلك أعيد لكم الصورة في هذا المكان عاش أهل البيت وانتشروا من هنا في شمال تونس والحقيقة أن ابن عربي عندما زار هذا المكان فهو المكان الذي راى فيه الخضر عليه السلام وتحدث فيه مع الخضر عليه السلام. لعل الصوفيين والذين يعلمون ما معنى الصوفيه وكيف انهم يعتمدون الكشف والارتقاء والتجلي. انا في الحقيقه لأصف صوفيا ولا انتمي لاي مذهب من المذاهب وما الى ذلك ولكني اردت في هذه الجوله اني اريكم هذا المكان الحقيقي الذي جاءه محيي الدين بن عربي نعم وسافر اليه ويقول فيه ان هذا المكان حقيقة هو مكان شديد التحصين لان ذو القرنين عليه السلام عندما بدأ بتأسيس مملكته مملكة قرطاج بنى عديد الحصون وعديد القلاع وأشد هذه الحصون وأشد هذه القلاع تحسينا وقوة من جيش وعتاد هو هذا المكان وإلى هذا اليوم إلى يومنا هذا فمنطقة بنزرت هي منطقة عسكرية بحتة رغم أنها سياحية أيضا وجميلة ورائعة وتطل على المتوسط فهذا المكان شديد التحسين فيه عشرات الثكنات العسكرية وهو في الحقيقة من بناه ذو القرنين أول مربض لجند ذو القرنين بعد مربض جبل سليمان جنوبية جبل ذو القرنين في تونس ولذلك هذا المكان تحديدا كما ترون لم ترد فرنسا أن تخرج منه ذلك لموقعه الاستراتيجي والمؤثر كثيرا في هذا المكان سترون أن هناك عديد المنارات عديد المنارات البحرية التي تدل وتوجه السفن فهذا المكان في الحقيقة اشتهر بموقعه الاستراتيجي منذ القدم منذ مئات السنين منذ أكثر من ثلاثة ألاف سنة في الحقيقة ولذلك فهناك ثلاث منارات في المتوسط أسسها ذو القرنين في الحقيقة هم ينسبون تلك المنارات إلى الإسكندر الأقبل الأكبر في حين أن الإسكندر الأكبر كان وثنيا نعم وعندما زيفوا التاريخ وأنتم ترون هذه المنارة من هناك فهذه المنارة كانت منارة كبيرة وسترونها جالية بعد حين كانت منارة كبيرة أنتم ترون المنارة الحمراء هناك نعم تلك المنارة كانت في الحقيقة منارة كبيرة جدا كانت تشرف على شمال المتوسط وشرقي المتوسط بصفة كبيرة جدا وقد أسس ذو القرنين أيضا منارة عظيمة وكبيرة في الإسكندرية فيما يسمى خليج برقة لأن ذو القرنين في الحقيقة اسمه الحقيقي هو برقة هنا أنتم تلاحظون وترون هذا المرسى الجميل والرائع في الحقيقة هذا المكان هو من آتاه الدين ابن عربي وتحدث عنه ثم أن المنارة الثالثة بعد الإسكندرية ومنارة هبا قلعة الجواد ونحن فيها الآن منارة لبنان منارة لبنان على المتوسط وهي من أكبر المنارات التي أسسها إسكندر آه عفواً التي أسسها القرنين هذا التاريخ الذي أتحدث فيه يقول ابن عربي أن هذا المكان الذي يتحدث فيه عن نقائي بالخذر إثر الكشف والتجلي كثير المنارات لكن أنتم الآن ترون المنارة الحمراء وراء ذلك اليخت نعم في ذلك المكان كانت أكبر منارة في شمال إفريقيا ثم تهدمت كما تهدمت منارة الإسكندرية ومنارة لبنان هنا خرجت بكم قليلا في هذه الفسحة نعم لترون هذا المكان الجميل والرائع الذي هو إبا داريتوس قلعة الحصان إحدى معسكرات ذو القرنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته